هلا مرحبا ترحيبة العز والسلطان في حفلة الكريمة اللي على الضيف طارية ويا مرحبا واهلين وحيا الله الضيفان وعلى الشحم والعود الازرق وكانت فكرة جوال صفوف جديد الزفات والشيلات شيلات الفرح قصائد شعري